جاي لا ديلار اني سيلا زعن زي ويخصنا الساتاي راهي غاديا وماشي غسينا غادي يغدا اسف الله مد من أمزك أمزيك دو ما يخسيو فيه ما يخسي فرفار وينغينو ماس الماني هاي فار هومتنزيك هكي دي درغات ورد جيدي صغيرة هي السريات تصوف هالجال ها مورتا ساحقين ها كوجال ها زوردو كول ها نزيوم لوك شال زايرنا بالسيسير والوشال نور بيني لا ما